Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme velikonoční slepičku. Budeme potřebovat batu, knoflíky, filc a nějaký kolečka z, kolečka z látky, ty, nůžky a tavnou pistoli. Vezmeme, vezmeme si, si kolečka z látky Vezmeme si jedno kolačko a z filcu si vystříhneme chocholku pro slepičku a dáme ji takhle dovnitř. řebínek Takhle dovnitř ji dáme. Dál si vezmeme zobák, což si vystříhneme z toho filcu také a dáme ho takhle dovnitř taky. Takhle? A dál si vezmeme tady na vocásech, jsme si to vystříhali z filcu a to si tež dáme do toho. Musí to být dovnitř. Ale musíme to přilepit nejdřív. Když už to máme, tak si, to, tak si vezmeme druhou část a přilepíme to takhle, ale necháme si tady malý otvor. Dole tady. Když to máme, tak to obrátíme. A musíte to nechat nejdřív pořádně zaschnout. Tak teď konci to vezmeme a vyplníme to vatou. Můžete to vyplnit míň, ale i víc, podle toho, jak to chcete být, to měkký nebo to vředý. Tak, když už to máte vyplněné, tak si tady tu jednu stranu přehnete. Tady dáte lepidlo, tu druhou stranu takhle vohnete. Když už to je zalepený, tak si vezmeme knoflíky jako oči. A nemusíte to dělat jenom tam pistolí, můžete si takhle třeba i zašít. Ta pistole se dá sem a potom se na to přilapí knoflík. Ředtě to neskoušejte obráceně. Ela ví, o čem mluví. <laughs> Pěkně to mluví. <laughs> když to máme, tak si z filcové stříhneme křídla. Když vám nůžky nestříhají na filc, tak si vezměte nůžky od toho vlód, na nechty. nechty. Teď si vezmeme tavnou pistoli a přilepíme křídílka takhle, aby vám to, od to odšnívalo a mohla by lítat. A šlepičky na světě. Máme takovouhle krásnou slepičku. To je pro ty, který nebaví šít. A který to baví, tak si to může ušít. Místo davné pestele. Tak, tak, ahoj!